السلام عليكم أسبوع جديد وأخبار وتسريبات جديدة وفي هذه المرة عن الهاتف القادم من سلسلة آس لشركة سامسونج والذي قد يأتي بإسم آس 21 أو آس 30 تسريبات من مصادر موثوقة عن التصميم الشاشة الكاميرات البطارية والشاحن وخبر آخر عن تغيير مخططات الشركة للعام القادم إن إيه كنت مهتم وتريد معرفة المزيد، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات وهيا بنا نبدأ. السلام عليكم. كثير من التقارير تتحدث عن تغيير استراتيجية سامسونج للعام المقبل. مما يجعلنا نتوقع دمج سلسلة إس مع سلسلة نوت مع عدة خيارات خاصة بعد أن ظهرت تسريبات تؤكد وجود القدم الذي اعددناه مع سلسلة النوت فقط. وستقوم شركة سامسونج بالإعلان عن ثلاث نسخ في السلسلة الجديدة. وفقا للتسريبات المتوقعة فسيأتي الهاتف بشاشة كاملة بحجم 6.2 بوصة للنسخة العادية ونسخة بلاس. وشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع ديناميك امولاد بجودة 2K وتدعم معدل تحديث 120 هرتز أو 144 هرتز لنسخة البرو مع تقب صغير في وسط أعلى الشاشة وحواف قليلة الانحناء لنسخة البرو كما سيأتي مع نظام كاميرات ثلاثي تتواجد عدل ضمن إطار زجاجي متصل مع زاوية الهاتف للنسخة العادية ونسخة بلس وكاميرا رباعية لنسخة إلترا وتكون الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل والثانية 16 ميجا بيكسل والثالثة 12 ميجا بيكسل وكاميرا سالفي بدقة 40 ميجا بيكسل دون أي تفاصيل أخرى توضح أيضا التسريبات أن قدرة البطارية في هذا الإصدار هي 5000 ملي أمبير وسرعة الشحن السريع تكون من 60 واط إلى 66 واط وستكون السلسلة بمعالج سناب دراغو 875 أو إكسينو 2100 في نماذج أخرى. أما بالنسبة للألوان فالنسخة العادية ستكون باللون الرمادي، الوردي، الأبيض والبنفسجي. بينما نسخة بلاص ستكون باللون الفضي والأسود. أما نسخة الترا ستكون بالفضي والأسود والبنفسجي. مع توقعات كبيرة أن يضم هذا الإصدار قلم آس. كما ان التسريبات التي جاءت تشير الى ان سامسونج ستعلن عن هذه السلسله في شهر يناير في بدايه العام المقبل كانت هذه اهم التسريبات لهذا اليوم هنا لقد وصلنا الى نهايه حلقتنا ادخلوا عليا بلايك سبسكرايب قناه في فيرايت الله يحفظه والسلام عليكم